اخل دوستان گلستان هستم اون اتفاقشون از جای شروع شد, شد که منو چند تا از دوستان برای دور همین یه شب رو رفتیم به یکی از منطقهایی که می گفتن اونجا اتفاقی براش افتاده یا چیزی رو حتما تو منطقه دیده بودم ای کاش اونشب نمی رفتیم اونجا و کاش به حرف دیگران گوش میکردیم اون محلی که میگم یه تپه هست که میگن دست سازه و زیرش هم گنج های زیادی خواهده اما به خاطر تلسف که داره هر کس که به خاطر بره بیرون رو بیاره گرفتارش میشه به همین دلیل هیچ کس که فکر رفتن به اون محل رو نداره حالا چه برسه به کندن اون تپه این رو هم باید بگم اون تپه بروز کنار یک درده خاکی شد. و از نصف شب دیگه اون اطراف حتی پرنده پر نمیزند. اما نزبی اعتقادی فکر میکردیم تا چیزی رو با چشم خودمون نبینیم همه یه داستان که بقیه چه تو برته. اما اینجوری نبود و اون موجودات واقعا وجود داشت. فهمیدیم هیچ چیزی علکی گفته نمیشه. خلاصه چون میدونستیم شبا اونجا خلوته با ماشین دوستم سه نفری رفتیم تا یه مقداری خوش بگذارنیم و دور هم میگفتیم و میخنیم قیلون هم بینمون بود که نوبت به من میکشید اصلا نمیفهمیدیم که زمان چجوری داره میگذاره یه لحظه نگاهی به ساعتم انداختم دیدم از یک گذشته اما حساب جا خوش کرده همون جون یه چسته بودیم میگفتم میخمدیم تقریبا در بیست دقیقه بعد صدای گون می که میگفت بلنش میگفت از اینجا برید که بلنشید صدا شنگار توی باد گون بود و اما کاملا واضح بودی که یکی داره این جمله رو میگه نفهمیم صدای چی بود و هرچی اطراف بود چرا نگاه کردیم چیزی ندیدیم یکی از دوستان که اسمش حد بود گفت نکنه یکی میخواد ما رو به ترس بود. اما اون یکی دوستان که اسمش وحید بود گفت چی میگی اینده که کسی نمیتونه بیا اونم این وقت شد گفتم گفتن مگه ما نمیدیم اینجا شاید اونم یکی مثل ما با و شا با صدای بلند گفتن آهای کسی هست چی میخواد بیا بیرون ببینم. ما خودمون ایسگاه مردم رو میگیریم اون وقت رو میخوای ایسگاه ما رو بگیریم اما صدای ناییم هم با اینکه نمیخواستیم از همکم بیاریم ترس ما نسندگی مخفی میکریم باز هم میشد با نگاه کردم به چهره همی ترس رو دقیقا در صورت هم حس کنیم. یعنی یک جور در حالت آماده باش نشسته بودیم و تا با هر اتفاق یا سر صدای فرار کنیم اما خبری نبود و سکوته عجیب اونجا رو فرار گرفته انگار چندین نفر داشتم ما رو دید می زد. فضایی که اون زمان حاکم بود اصلا قابل توصیف نیست ته قلبم می گفتم سایه تر رو جمع جور کنیم و بریم و سیگاهی روشن کردیم و هیچ کدوممون لام تا کام حرف می, می بالاخره. خودم سکوت و شکستم گفتم شما چتونه؟ چرا حرف نمیزن حالا اگه از اون صدا ترسیدی باید بهتون میگن هیچ چی دلیلی نداره؟ که ازش به ترسید؟ اون فقط یه صدا بود و هم معلوم نیست کاری که بود ولش بابا شبه خراب نکنید من اکی. وقتی یادم اینا رو میگفتم لرزه چی صدا بود و دو خاله بودن حرفان دقیقا مشخص بود. خودم هم مثال چی تحصیده بودم خودم تعجب میکنم که با یه صدا چرا باید چجوری چرا به ترسیم خلاصه وقتی که داشیم محفر میزدیم صدای بولن گفت سکوت کن دقیقا مثل همون صدای قبلی با این صدا همه نزجا پریدمون و بود و به سمت ماشین رفتیم دیگه اوزا اصلا اونجا خوب نبوده حتی یک لحظه هم نمیخواستم اونجا بمونم هم که سوار ماشین شدی دوستم سری ماشین روشن کرد اما هرچی گاز میداد ماشین اصلا از جشت کنه نمیخواد که داشت گاز میداد یه دفعه حس کردیم پشت ماشین رفت بالا و یه چیزی با یه نیروی انگار ماشین رو گرفته بود نمیذاشت ماشین حرکت کنه منم هرچی دوها بلد بودم، خوندم. و یهو اون موجود که نمیدونیم چی بود ماشین رو رها کرد ما تونسیم از اونجا دور بشیم همه شوکه شده بودیم دوستم به هی تمام حواسش رو به جلوب داده بود و درست جایی که پیچ میخوردیم وقتی اونجا رو نگاه کردیم خدا رو شاهد میگیرم که یه موجود بسیار قد بلند دیدیم که انگار دوزی ازش میموند جاده دوستم سری طورو کرد و هر ستامون میخوب و موجود رو دیده بودی. اصلا شبیه یه چیزی که تا با دیده بودمش بعد ماشین شروع به لرزش کرد و لرزشاش خیلی شدید شد